حب ايه اللي انت جاي قول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي قول عليه؟ عارف قبل معنى الحب لما تكلم عليه, لما تتكلم عليه, لما تتكلم عليه